Коштові марки з російським кораблем розлетілися в Україну. і світом як гарячі пиріжки, як каже хмельницький колекціонер, минулому філателіст Дмитро Казанцев. За його словами, наклад першої марки був мільйон штук, другий – 5 мільйонів, і подібного ажіотажу він не спостерігав за часи Незалежної України на жодну марку, які випускалися значно меншими тиражами. 30 тисяч. Від 30 тисяч до 150 тисяч. Щоб ви розуміли, 5 мільйонів – і нема, і 150 тисяч – і лежать в кіосках. Вона опинилася в потрібний момент в потрібному місці, тобто випустили потр першу марку, і наступного дня цей корабель потонув, можна сказати. Тому ажіотаж небувалий, і він не тільки в Україні, а й в усьому світі. На західних аукціонах вона теж розходиться на ура. Вартість марок, каже Дмитро Казанцев, була доступною, навіть низькою. Тепер їх перепродають значно дорожче. Вже, мабуть, 150. Ну вже напевно і 150 і 200 гривень дають. Там два номінали було. Найдешевший номінал F тарифу для звичайних листів 12 гривень. Тобто одна марка тут, іде три марки в блоці і три купони – 36 гривень, десь так. Колекціонер згадує чергу за марками на Укрпошті та 13 му відділенні зв'язку Хмельницького. Настільки розмаїта публіка, навіть жіночки з дітьми були, як ніби по молоко чи по хліб прийшла. Пустить мене з дитиною, а філателісти – це маленьке коло в нас в Хмельницькому, всі один одного в обличчя знають. Коли марка виходить, в перший день проводиться погашення спеціального конверта. Він зветься «Конверт першого дня». Марка наклеїться на конверт в правому верхньому кутку, Початка ставиться саме на марку. А люди, які прийшли просто з вулиці, навіть працівники пошти обурювалися. Вони куди тільки ті початки не ставили, куди тільки ті марки не клеїли. У мене трохи мало для посвячених людей. Скільки марок перепродали на міжнародних інтернет-аукціонах, простежити, каже, неможливо. Але справжні філателісти, яким цих поштових знаків не дісталося, Зможуть їх придбати за більші гроші. Є такі колекціонери. Є такі колекціонери. Вони собі багато в чому відмовляють, але марку куплять. Останє себе знімуть. Зрозуміло, якщо людина хоче, вона її купить. Є аукціони, на ринку купити можна. Сама марка дуже вдала. Львівський художник написав цю картину, і це теж зіграло немалу роль. І Укрпошта не знаю, вийде в них чи ні. Планують патріотичну тематику продовжити. Собаку патрона і добрий вечір. Ми з України. Та каже, в чому найбільша цінність поштового знаку для справжніх. Знавців філателії мільйонів 5 мільйонів наклад марки. Конверт 30 тисяч. Наклад. А скільки з цих тридцяти тисяч наклеять цю марку і поставлять штемпель? Оце вже вважається філателістичною рідкістю. За його словами, подальша доля і вартість марки можуть бути різними, але каже, ці поштові знаки пов'язані з історією визвольної війни. Українці від російських військ не втратять популярності. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.